السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج میرے پاس ایک پارسل آ رہا ہے پارسل میں ہم نے ایک موبائل منگوایا ہے مٹرولا جی اسٹائلس فائیو جی دو ہزار بائیس اب اس کی اسپیسیفکیشن ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہیں اور فاسٹ چارجنگ کے اندر ہے اور کس طرح کا موبائل ہے وہ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے پارسل والے سے ریسیو کرتے ہیں تو موبائل بہت اچھا ہے اور میں اس کی تھوڑی سی سپیسیفیکیشنز اور ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا ماشاء جی موسم بڑا وی آئی پی اور بارش کا موسم بنا ہوا ہے جی یہ دیکھیں کتنا زبردست موسم بنا ہوا ہے ضمیر صاحب کیا خیال ہے بارش ہوگی آج بارش شام کو لازمی ہوگی مجھے لگ رہا ہے اور اگلے سات دن تک یہی موسم کی بارش کی آنکھ میں چولی ہوتی رہے گی اور دیکھتے ہیں جی کہ آج موسم سارا دن اس طرح رہتا ہے اور اللہ کرے ایسا ہی رہے ابھی ٹی سی والا آ جائے اس سے ہم اپنا پارسل ریسیو کرتے ہیں جی آ جاؤ آ جاؤ آپ کا انتظار کر رہا تھا کافی آپ نے انتظار کروایا کیا حال ہے سب خیریت ہے چلیں جی جی ہمارا پارسل آ گیا ہے چلیں جی ٹھیک ہے تھینک یو سو یہ ہمارا پارسل آ جی چل علیما کا نیا بھائی بیگ بیگ تو دکھا دو یہ کیا ہے زبردست ویری گڈ اور یہ لو بیٹا یہ پیسے پکڑو یہ آپ کی ٹھیک ہے او اتنے زیادہ پیسے او یہ جی میری پیاری بیٹی بابا کی زندگی بابا کی اچھی پری حلیمہ بیگ کہاں سے آپ نے لیا ہے سٹی سے لیا ہے چلو آپ ہیپی ہو شاہباز اوکے پپی کا لو اچھی اچھی پپی کا ہاں جی یہ دیکھو آمنا دوسمارا موبائل آ ہے ٹی سی ایس کا پارسل ہمارے پاس آ چکا ہے اب تھوڑا سا ہم اس کو کھولتے ہیں موبائل جی ہمارے پاس آ چکا ہے یہ موبائل دیکھیں جی یہ اس کی لک آپ کے سامنے ہے اور اس کو اگر ہم کھولتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ موبائل اس کے اگر ہم سیٹنگ میں جائیں جی اباؤٹ فون میں جاتے ہیں جی موٹرولو جی اسٹائلس دو ہزار بائیس اس کی کنڈیشن ہے جی چلے جس کی بعد میں اسپیسیفکیشن چیک کریں گے ابھی اس کو بعد میں آپ سے پھر اس کی اسپیسیفکیشن شیئر کریں گے اور ڈیٹیل ویڈیو اس کی بنائیں گے سو موبائل ہمارے پاس آ چکا ہے یہ موبائل آپ کے سامنے ہے اور ابھی اس کو سم وغیرہ ڈالتے ہیں کنیکشن آن کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے آپ کو دوسرے چینل پہ ملیں گی یہ موبائل کیسا ہے اور اس کی پرفارمنس کیسی ہے یہ دوسرے چینل پہ آپ کو اس کی ویڈیوز ملیں گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اسی کے ساتھ زبید شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان